Asi, asi řekl bych nějaké komedie, nebo i nějaké, které jsou založené na nějakých skutečných událostech. Moc nemusím nějaký sci-fi filmy, to, to mě až tak nebaví. Jo, mám ráda, hodně mám ráda animované filmy, protože mi přijde, že tam, že tam tvůrci mají spoustu prostoru pro toto to nějak jako vyjádřit a um, hodně prostoru pro fantazii. Dobře, často se díváte na filmy? Dost často se dívám na filmy, ale nevím úplně přesně jak moc, ale třeba tady na filmové škole třeba tři filmy denně. Dobře. Filmy, já koukám na filmy teda na počítači, protože nesnáším reklamy a je to daleko příjemnější kdykoliv si to pauznout, nebo teda pozastavit, a samozřejmě taky no, můžu si to kdykoliv, ovládat, za, já nevím, zpátky posunout, je, je to daleko pohodlnější.